નમસ્કાર મિત્રો શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદર અંતર્ગત યુનિટ બે પોઈન્ટ ત્રણ માં હું તમને આજે થોડી માહિતી આપીશ એનું પૂરું નામ છે ઓટિઝમ સ્પેક્ટરમ ડિસોર્ડ કરવામાં અથવા સમસ્યા ઉકેલ વગેરે માંથી કોઈ એક અથવા વધુ કામમાં મુશ્કેલી અનુભવે ત્યારે તે અધ્યક્ષ નિયત ક્ષમતા ધરાવે છે તેમ કહેવાય જ્યારે બાળક સામાન્ય ક્ષમતા વધારે અક્ષમતા ધરાવતો હોય તેના લીધે તેને શૈક્ષણિક અથવા અધ્યયન મંદ બને છે અધ્યયન અક્ષમતામાં ડિસ્કલેશિયા એટલે શું તો ડિસ્કલેશિયા એટલે કે અધ્યયનની અક્ષમતા જે બાળકની વાંચન લેખન જોડણી લખવાની અને અમુક વખતે બોલવાની ક્ષમતામાં અવરોધ પેદા કરે છે ડિસ્કલેશિયાને ડેવલપમેન્ટલ રેડમ્સ ડિસોર્ડર તરીકે ઓળખવામાં આવી છે આ રોગને કારણે વાંચન કરતી વખતે અક્ષરો ઓળખવામાં ભૂલ થાય છે મગજમાં થતી માહિતીની પ્રક્રિયાના ખામી લીધે આ રોગ થાય છે મગજમાં જે ભાગમાં ભાષાનું અર્થઘટન થાય છે અથવા અક્ષરો એક અંકની ઓળખ થાય તેમાં આવતી ખામીને કારણે આ રોગ થાય છે સામાન્ય રીતે બાળકને પહેલી વખતના ઘણા લક્ષણો છે જેમાં વાંચતી વખતે બાળકોને ભરતા અક્ષરો દેખાય છે બાળક અક્ષરો ઓળખી શકતું નથી તેના મગજમાં અક્ષર અને તેના ઉચ્ચાર વગેરે જોડાણ થતું નથી બાડક લાંબા વાક્યો નું અર્થઘટન કરી શકતું નથી અને અમુક કિસ્સામાં પ્રતિભાશાળીયા થવા પાછળના ઘણા કારણો છે જેમાં ડિસ્કલેશિયા રોગગ્રસ્ત બાળકોની અધ્યયન સમસ્યા તેઓ સરળતાથી અને સાહજીક રીતે વાંચન કરી શકતા નથી તેઓ શ્રુત ઘણી ભૂલ કરે છે क्यों अर्थ घटन करता है शाला डाकरी तपास थी जो कचासदान योग्य उपचारात्मक शिक्षण अपव जान शाला व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था करवी जो ये? आवा ले शिक्षण आपव जो प्रशिक्षण अपव जो वर्ग खंड मर्यादित हो